Egy újság elsődleges feladata az, hogy a hatalmat, a mindenkori hatalmat ellenőrizze, a Szabad Pécs egy helyi független hírportál, ezért elsődleges feladatunknak azt tartjuk, hogy a helyi hatalmat ellenőrizzük, propaganda akkor működik igazából, hogyha nincsen más.